І якщо говорити про боротьбу Хеймельтона і Розберга, то тактично може бути щось подібне, як це було в Іспанії або Бахрейні. Коли у пілота, який їде другим після старту гонки, є план Б. Тобто використати жорсткіші шикам гуми на другому відрізку і на фінальному поставити м'якше, щоб спробувати атакувати. Але обидва рази цей план не спрацював у Ніка і Розберга. Цікаво буде подивитися, хто цього разу буде другим, хто буде нас доганяти. І чи буде це Хеймельтон, як це було в Австрії. Ну, і ми вже говорили багато про цю боротьбу, про цю пару. Я думаю, що і навіть, не зважаючи на те, що це домашня гонка Хеймельтона, домашня гонка і пол минулого року, шанси 50 на 50 залишаються для мене особисто. І якщо брати чисту психологію, то я схильний вважати, що Росберг у цей вікін буде сильнішим за Льюіса Хеймельтона. Він виграв минулого року, він спокійніший. І це зараз має важливіше значення, ніж чиста швидкість. Бути спокійним, впевненим і набирати потрібні бали. Йому зараз необхідно просто набрати 18 очок. Він вже себе поставив це за завдання. Це майже гарантований результат для нього. Якщо буде більше, він здатний на це, то буде краще. Хеймлтон треба 25, і ось це буде на нього тиснути. Плюс домашня публіка, яка, звісно, жадає від нього тільки перемоги. спортивне відео.